Živjo, moje ime je Miha, za mano se nahaja največji jamski grad na svetu, zdraven mene pa največji človeški stalagmit, jaz smo pravim Darko. Danes izveste, kako prinašati male kuharske pomočnike in kako pripraviti vljki kosmesa. mesa. pa vam bova izdala tudi čist frišen recept za stejke v viteški marinadi. Za bonus pa lahko dobite še original Weber žar in to tako jaz miheca hranim čisto brezplačno. Čak, čak, čak, kako to misliš čisto brezplačno? Če pa ja, valda da ful delam tukaj. Non stop. Če ti te sam naštev, kaj vse naredim tukaj med tem, kamidva kuhava? Ja, no, daj. Kaj? Ja, našte tri stvari, katere ti narejš. No, recimo... Dobar. Um, vsaj... Tri, si rekel? Kaj, Mika? Snemaš še ekstra small verzijo, gospodar prsta, no? Nahajamo se pred pred Jamskim gradom. Star je več kot 800 let. Tako, kadar kot to vištosi. Uprošti, sem pač ponosen na svojo zgodovino. A ne Miha, sedaj ti pač, se, se koli. Ta grad je v času Erazma pred Jamskega bil strateška točka, iz katere so mađarski vojaki in Erazem napadali trst. Tako, ker mi je včasih po kafe pa notelo. Samo da Erazma najbrž šambel ni ustavlo na carini. No, ampak, poglej si to absolutno čudovito lokacijo, ta mogočen grad, to čudovito steno. Jaz mislim, da je to absolutno najlepša lokacija v Sloveniji. Mihec, ti to rečeš za vsako lokacijo, na kateri smo bla. To pa ni res. Glih zanj bila nekje, sem totalno skritiziral. Čak, ki so že bila? Pri meni doma, Miha. A ja? No, vidiš. Ne glede na to, ste ljubitelj sredneveške zgodovine ali pa ne, pred jamski grad, morate prideti. Največji jamski grad na svetu, v 123 metrov visoki steni, pravo čudo sveta. Ampak za razliko od piramid pa Taj Mahala res bliz. Veš, kaj je čudo sveta? To ta tvoja čelada. Tako zgledaš, kot da bi palčka v konzervo dal. A vam kaj kuhala, ali boš ti sam kaos smešen? V vsaki epizodi Žar legend vama bomo z Mihcom pokazala en trik oziroma eno tehniko, katera bo omogočila lažje delo za žarom. Recimo trik, ki ga jaz sredno uporabljam, je da postim Darko to, da zreže, pripravi, speče, pospravi. Tako da, če imate doma kakšnega pobritga BigFoota, kot je tale moj, lahko isto naredite. Danes bomo pokazala, kako lahko perfektno spečeš tudi večji kosmesa. A si rekel večji kosmesa? A si rekel večji kosmesa? Lej Darko, niso simpatični, jaz žujo mucki, pucki, jaz sem Miha. Dosti ljudi je ježivšnih, ko delajo velike kose mesa, ker več je kos mesa, več dnara odšteješ za njega. In pol vedno misliš, da ga boš presušil ali pa ga prepeko in če ga prepečeš, ni več popravnega izpita. Ja, ampak dejansko obstaja uraden izraz za to nervozo. Imenuje se sindrom SPPS. Strah pred presušenim stekom. Tudi najboljši kuharji se srednjo čist zaradi tega. Ampak Darko, le jih tele mucke, pa moje takole zgledajo žar nebesa. Če hočete biti natančni pri pečenju velikih kosov mesa, sploh, če želite medium ali pa rare, je termometer obvezna oprema. Sem zdaj ratel ful teh termometrov. To je v bistvu tako, ki je ene ure. Maš digitalne, analogne, maš bluetooth, maš wifi, maš prek telefona. Kjer zdaj sploh ta pravi? Vsi so ta pravi. Če imaš termometer, katerega lahko pustiš v mesu, ko ga pečeš, je super. Če pa imaš termometer, ki ga ne moreš pustiti med peko noter, pa termometer porineš v meso in ga počasi vlečeš ven. In kjer je temperatura najnižja, po tej temperaturi se ravnaš. Dobro, par stopin gor, par stopin dol. Par stopin gor, par stopin dol, to je razlika med medium pa medium rar. Kaj? Uhum. Folk, ne se hecat. Tako je vsi trgovino po termometre. Vprosto, res nisem vedel, da je to kresna zadeva. To. Pri stejkih te debeline, če ga hočemo imeti perfektno pečenega RER na 52 stopinj celzija, mora iti žara žara koma sredica 50 stopin. Zaradi tega, ker ko bo počival, bo temperatura še zrasla za 2 do tri stopin celzija. Dobro, a je lahko zdaj do znanosti pa pržgeva tale žar le poprosem? Ja pa te? Ker sem danes na Predjanskim gradu in ker se je Mihec tak potrudo in se je oblekel v vitez zaznabodalom? Jaz sem imel meč, uraden viteški meč. No, bomo danes naredili tako viteško pojedino, se pravi steke v viteški marinadi. vidiš, mm, to, to sta dve moji najljubši besedi v slovarju, pojedina pa stejk. Ti, sem kaj pa viteški marinadi? A je not 500 let star maron, kot to ga ima vsak od nas domani ki v kredenci, ker si ga kupil, ker si se v selu, potem si ga glih tokle ostalo ti pa noter stoi. A je to noter? Ne, ni. Za viteško marinado potrebujemo 50 gramov meda, Deci, rdečega vina. Darko, a se ti vedo, da so potem tržačani e razma še eno leto oblegali. Eno leto, očitno se jim res zameril s tistimi mačari. Eno šalotko. Sicer si pa sam kriv, a veš, kaj se pomenuje Erazem predjamski? Dodamo še brineve jagode. Ko si vejo, kje živiš, a veš. Če bi se pa imenval, recimo, Erazem brezilski, bi ga pa še si skal. Črni poper. Strt česen. Malo majerona. Malo žafranike. In žličko vorčester omake. O, ti pa kar ogromanje enih stvari dal v tole tvojo vitežko marinado. Ja, samo še vedno ne toliko, kot ti govoriš. Jaz sem konec. Ja, jaz sem tudi končal. Za viteško pojedino bomo pekli top 3 kose mesa. Se pravi Tomahawk, ribaj in tibon. Darko, daj ti men enkrat za, za zmeri razlož, kakšna je razlika med tem izrezki. Kamen zgledajo čisto, tako kot tisti bratje iz BG's, A veš, vsi so vrhunski, ampak kol ne veš, ki reker. Tomahawk in ribaj sta ista kosa mesa, samo da Tomahawk ima kost. Aha, vidiš, še dobro, da si mi povedal, ker jaz bi komu odplačil duplo za tale kost mesa. Ta pa se nahaja niže dol po hrbtu živali in ima pljučni file. Zato je tudi nekoliko bolj pust. Evo, to je to, zdaj veš. Aha? Veš kaj, če se zatopil tegale Toma Hokaseki rekel? Naše steke smo en dan prej marinirali, da so se lepo prepojili. Ali lahko kje dobimo posnetek tega, kako so se 24 ur paca ali pa prepojili? Kaj zbi res Med tem cajtom pa smo že spekli bučke in gobice. Vzamemo oprano solato, jo lepo zložimo na krožnik. Dodamo pečene bučke in gobice. In vse skupaj potresemo za suhim paradižnikom. Začinli pa bomo z soljo, narezanim česnom, balzamičkim kisom, olivnim oljem in limetom. Darko, kako lahko? Kako lahko stojiš tukaj in mi razlagaš v neki solati, limetki, medtem tem k... A, razumeš? Folk čaka, jaz čaka, vsi čakamo, a lahko lepo prosim daš tile lepoce na žar. Prosim. Darko otroci so pripravljeni. Da grejo na toplo. Na toplo v posteljo z njimi. Darči. Kako je, je naš pacijent? A je že? Ja, odvisno kakaj ga hočeš imeti pečenega, ne? Če ga hočeš imeti pečenega rare, mora biti temperatura od 50 do 52 stopin. Če ga hočeš imeti rare medium, mora biti temperatura 55 stopin. Če pa hočeš imeti medium, pa mora biti temperatura nekje 60 do 64 stopin. Aha, razumem. Razumem. Koliko mora biti pa temperatura za... Dej mi hiter moj zreze, če nem z noru dlakote. Ja, jih, v gostilno. aj le ga no ja dej še maločka gor z dovoljenjem darko zvoli m mm. no <laughs> darko to je m mm. m mm. tambak m mm. sevešana je je zuni zapečen noter meha kaputrček darko Če bi razne pa tržače ni imel termometre za meso, se sploh ne bi kregal. Celi dnevi bi klele pred uh, gradom žarkuril. In tole je res vrh. Mm. Mm. Pravijo, da vse delaš v življenju bolj, če to dela žarom in zagnanostjo. In če že delaš žarom, delaš z najboljšim žarom. In točno take žare delajo naši prijatelji pri vebru. In mi dva bova enega Weber Žar podarila, tako kadarko hod v frizerju. Čist zastojnj. Pa ne sam Weber Žar, legendarni weberžar paket. To je en tak uh, žar božič pred božičem. Vse, kar morate narediti, je to, da pravilno odgovorite na nagradno vprašanje. Ja, pa izžrebati vas moramo. Ja. Mislim, pamet je pomembna, sreča pa še bolj. Torej, v komentarje spodaj napište, kako visoka je stena, v katero je uklesan pred Jamski grad. Jaz mislim, da je tam nekem, pet pa 5000 metri. Pa kaj nisi to že prej povedal, koliko je visoka? A da sem? Veš koja, ti to, ko govoriš, da je pol po a sem povedal ali pa ne? Sej, mogoče pa ni 5000, mogoče pa mal več. Ti, a sem ti govoril, ker so je Razma pred Janskega dobili na WC-ju, on je bil takrat glih v najbolj delikatnem... Darko! Darko! Darko, si predstavljaš, kako bi bilo, če bi midva žvela v srednjem veku? Ja, samo tebi ti nosil drugo kapico, zvončki, gor? Aha, aha, ne, pa kresno mislim, če bi bila recimo Graščaka, tako, kaj je bil Erazem, vsak dan bi se zbudila in bi gledala to čudovito naravo. Ja, pa si predstavaš, da ti nekdo kuha, pa te non stop streže. Ja. Ja, pa da nič ne delaš, pa samo govoriš tja nekem, tri dni. To bi bilo super. Ja, ne, bi bilo, ja. Pa da ti ne toč pijačo, kaj prosiš. Ja, še dobro, da nismo v srednjem veku, prijatelj. Še dobro. Bye.